بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم سيدي الله عزته تحياتي لكم جميعا كنحييكم من مدينه السمار الاقاليم الصحراويه الجنوب تحياتي لكم شاركم معكم الاثمنه ديال المواشي نقول لكم الاثمنه ديال المواشي مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم شاهد كما تشاهدون استاتي اكي داير فبس هك الله يحفظك ها هو تشريه المسكين الصديق ديالي عندك واش واش هو نيت سطات يا اخي يا اخي تحياتي الله يحفظك ياك اخي زياده وخلوق لك ودي تحياتي ليك الله يحفظك الله عطينا اربعة وثلاثين ايه في جملة اخويا. اربعة وثلاثين فريات المعزاز. مزيان. ومازال ما كنت بلاك. عطيني من أنا أبقى يتبعي ثمانين والله يجب أن يتعبوا البعض كي تسمع كي تضبط من عيدك ريال من ديلك ريال باكي نتفيدا رأو الله العادل قسم الليلة البينالي فكم تشد هو حد وقت هجوش تعالي هنا مختار وانت يا باش يمين رأيك الكلمة اللي قلت لي الله رحمه والدين كيفاش غديتين ها خمسة أربحة وتيتين واسبعة وثلاثين باش تيديهم 1000 ريال ما بقى بينك وبين والات على كيفاش 37 اللي اعطاني في وانت لا 37000 سير وبارك واحد, واحد دل. دل. ها جوج ها اربعه خمسه 20 خلي ميلود ما أما تشاهد مشاهد على هزاز سي ميرو تشرى هادوك المعيزات راه عند هذا الراجل هذا هاذي ديما عندك هو الله هذاك ذاك السوق هذاك السوق, السوق راه عندك هو واحد ثلاثة آه خمسة، أي لحم، أي لحم، أي وتمازني في غنغرقوا لك الشاش والله لك السير هايد سير لهم الله يستر سير الله يستر سير الله يستر الله الله يستر سيلا ساهل بسم الله الله يسهل عليك و امين امين الله الله ما يكون شوف ما يضيق قال الله سبحانه وتعالى الخير ان شاء الله 35 باش مشاو ميلو ديالك الله يستر ليك خويا الله يستر ليك الله يعطيك داكشي اللي كاين واحد المجموعه ديال الكسابه و السناقه و الناس كسابه كسابا هذا كي داير كسابا و بياع و شراي بس عليك مرحبا قلبيا و شراي اي آه واحد القضيه ديال الشناقه انا رم... بياع و لا اه يا بياع و شراي ماشي شناق بياع و شراي بياع و ما ديك كلمه شناق شويه شويه <تصفيق> <تصفيق> ماشي هي هذيك الشناق بحال بياع و شراي بيع كيبيا و يشري و الكساب ايوا و في هاد الجيب عمر ياك يا مول يا مول اه يا مول اه عباس عباس قال لي انت اقلم عطيناه فيها 14 وميت الله يسخر لك موجودة اللحم موجود لا وهذاك الظالم راه كيحسب 17000 فيناهو مول لا لا لا لا، 15000 ريال بارك الله 15 15 اللي في الحوليه مازال ما لا شحال ها؟ 18 باش لا 20 كاع مزيان غادي شويه راه حولية زينة يا زينة بارك الله خير حولية زينة هذي بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله الله بارك الله الله يستر، الله يلا السوق، الله يستر تلي نادل الخيرات الله يحفظك يا د السيد احمد ليه أعطوك؟ سوق ما ياك اخي غالي كلشي غالي الوقت ما شي ووقت مدير الشي. الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى سبحان آه. الله سبحانه اه سبحانه وتعالى شوف ها ها. الله سبحانه وتعالى أه في واحد الساعة يوجد الخير. لا الله الله على الشمس و السي لا لا صافي دابا ما لا لا دابا شديت هو هذاك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <يلا> الله <ما> <تصفيق> هذا سيدي شي من الداخل. هذا؟ اييه. زين السي الرحمن. راه كاينه واحد الشلبة ديالك يا سي عبد للهير. سمك. عليكم السلام ورحمة الله. تسلينا بخير سيدي. الله يحفظك الله يسلمك الله يحفظك. <سلام> <حضاشر> الف <أعطينا الفعال> <أحفظك>. جمله. لا 10 10 11. الله يسر لك الحاج. الله يسر لك بارك الله. كما تشاهدين مشاهدين الله يزال ماز بالاقاليم الصحراويه بمدينه السماره هذا الراجل هذا 11 ياك. اه. لا يمكنك ان تكون ديالهم ان تكون لك الله تكون لك ان تكون لك ان تكون لك لك ان حميد حميد ما. شحال عطاوك انا هو؟ مازال الله اش السوق؟ شحال دابا يكون الثمن ديالو كاع هذا هذا 24 25 لا لا 25 صافي، اه, أه 18 -18 شحال شحال 18 تمنطاش ولا شحال؟ ها ها <موزوري> <بي ماتش> <ودفرطان> <موزوري> زين تبارك الله لا زين لا الناس فاصله في التكلو خير موجود الحمد لله يا ربي لك الحمد يا موجود الصحراويه الصحراويه خير موجود الحمد لله داخل المغرب المغرب كامل موجود الحمد لله موجود <سؤال> أه الله يدوم علينا نعمه دابا هذا غير بحال بطاش ياك أستاذ لا ما بطاش راه باقي بالتاريخ ديالو لا قلت لك بحال بدا قدام شويه الدقيق اه دقيق ما عمرو يقدام ياك الله الا الدقيق ما مريقدام عندك صافي الله وخملو ولد وي الصالونشه اه صافي القهوه كيف قلت لي يا دروك هاد الدقيق هذا كيتخلص مع الماء يأكل كيتخلص مع التبن مع التبن آه, كيتخلص الرقيق. دي أي. كيتخلص مع التبن آه كي, كي, كي, كي الرقيق. ####أو خلطيه مع التبن أو يعطيوه أو يعطوه ما يخسر عليهم من الأقاليم الصحراوية من الجنوب الجنوب دوبيه ديال سروم ديال باخير بين الزين و نمتي كل برج على الحليب ديالها خير والله زينه بالله اي اي هذه اللباس هاد خالد مبارك حتى كي داير مع الصايحه كدير مع لوخته خالد مبارك نصورك خاي مبارك واللهيلا تحيي تحية لخالي مبارك أحيي الفروق يا مبارك واللهيلا راك زوين بالله حيدها زوينة فيك كثير مالهو فين هو البهيمات خاي مبارك؟ هادي وراك هاد العيجات الله يسر لك يا ربي امين يا خي شحال عطاك كنا مازال ما عطاك كلها فيها عطيه ياك شحال كلها فيها لا عطانا المعزه 6000 ريال اييه هذيك الناعجه ما بجوش بجوش بجوج. آه. 11 بجوج. ما 11 ما بالله سبحان الله هاد هادو هاد <تصفيق> الغزالات بشحال مش مشاو؟ السلام عليكم. مش بشحال مشاو هاد الغزالات؟ الحاج كيفاش يا سيدي بخير؟ الله يا الله يبارك الحاج؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زينة تبارك الله دي زينة تبارك الله ولكن هو الحوالي كان معاهم ما اه جات زينه تبارك الله والله لا زينه تبارك الله دايرين ها السيميلو تازو؟ لا لا لا لا قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واش دايرين في السنه ولا في دايرين السنه هاديك بحات لك انتيات العج جمعه لا لا سرديات زينين يسخر يا لك يسخر شحال شحال ها طيب مشيت شحال شحال هاذوك ريال الوحدة جديان هادو جديان مخلطين عشرة الاف ريال, عشر ريال. عشر ريال. مبارك يا ربي مشي دين الله عزة مشاي دين بحال حيت علاش هاد الناس يوقفو هنايا كيتجراو بحال باش ريال لون. هادي اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت اي والله العظيم اردت هادي اه والده ولدها ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان أكويرا <مارسة> ماراسة يا <تكلم> كايمير، <تكلم> لا والله. والله. كاينه ما نبيحهم بها لا لا ما يا حاج يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حاج يا حاج يا يا حاج يا يا حاج يا يا يا حاج يا يا يا يا يا شاو 40 ديتو مال حاج الله يستركم شحال مشاو ربعين مو... مش <رجل>. الله يستر الله يستر لهم الله يستر ليكم الله يستر الله الله يستر امين يا رب هذا اللي الله يستر لك الله كتقلبها ساعه دابا تقليبه الضروريه تما ياك كيفاش دابا مني كتعرف كتعرف النعجه ذره دابا كتهز من هنا تقدر تضرب من هنا آه آه من هي اه من آه مننا راس راس خروف كيضرب هنا اه سبحان الله العاد كتقعد من هنا وكتقعد من الفوق وكتمسو الفوق من هنا من هنا كتمسو هنا كيضربوا في يدك النعجه ذره ما كانت دارش كتلقيها دابا كدير بحالك ياك كتشد هنايا من حدا الذراع من حدا الذراع هاد الذراع كتقعد بحالك ياك كقعد بحالك ايوا فين كيضرب الراس ديال الخروف كيضرب هنا في البلاصه إذا كان كتلقاه تحياتي لك ولدي السي عبد الهادي الله يرضيك الخاتمة اللهم غندير أنا وياك الخاتمة شداني أنا وياك شد لي أنا من الضحك لا لا لا لا يا الغلم تبارك الله خير موجوده السعد رحيم موجود كل شيء موجود الحمد لله يا مجري وليدي موجوده موجوده لا لا داول داول استمار عبد الهادي هذا اصاح شوف تعال اه سوقي جاك سوقا ساد رحمه سوق, سوق زين تبارك الله الغلم موجود العازم موجود الحمد لله راه موجود لا خير تبارك الله موجود تبارك الله واحد التحيه للمشاهدين الاعزاء ساد رحمه مساكن غاش غنقول لك الله يكون يدير لنا وعالهم وصافي التحيه غادي ندير للناس يا ولد الناس تاع الرحيبه الذيون الرحيبه تحياتي للناس <تصفيق> المشاهدين الاعزاء ديال المشاهد اللي, ف... <تصفيق> دي اللي, المشاهد اللي, و... اللي في القناه المشاهدين الاعزاء هذوك خلاص <تصفيق> هذوك كنشكرهم دائما احنا تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء جميعا كنشكرهم اصحاب القناه وصا اللي في القناه ديالي اللي في دي القناه ديالي اللي مشاركين معايا يا <تصفيق> الله <تصفيق> يا ودي الناس اللي معاك نتايا تحياتي لكم جميع المشاهدين الاعزاء واللي زار أول مرة القناة تا هو تحياتي له كذلك بكم جميعا مرحبا مرحبا مرحبا وكنشكركم جميعا ورا السوق ديال الخضرة إن شاء الله راه غادي نصوروه لكم حتى هو إن شاء الله قريب قريب قريب قريب ما كاين عارف تحياتي لكم سيد الله العزة ومن هنا كينتهي الفيديو مع السيد هذا نديروا الخاتمة وإلى فيديو قادم إن شاء الله تحياتي